السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لفيلا دوبليكس متفرعه من شارع شهاب عماره مدخل شيك موقع مميز اول ما بنخش من باب الشقه التفاصيل كلها للدوبليكس هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجه اتفرج عليها دي مكان غرفه السفره وليها باب من هنا بيطلع على المطبخ هنخش المطبخ الاول المطبخ معمول ارض. وهنرجع نخشلكوا من الباب التاني بس هنتفرج على الريسبشن قبل الريسبشن في هنا دراس مساحته كبيره الفيو بتاعه كله على الشارع هنا شايف جامعة الدول ميزة ان مساحته كبيرة والفيو مفتوح دي مساحة الريسبشن ميزة ان الريسبشن كله واجهة مش مجروح نهائي الأرضية معموله باركيه نخش للباب التاني للمطبخ علشان نشوف بيت جزء المطبخ وميزه ان المطبخ كمان الفيو مفتوح علي الشارع مش علي منور عندنا هنا حمام صغير للضيوف وعندنا حمام وعندنا هنا غرفة ممكن تتعمل ليفينغ روم فيها مكتبة مساحتها حلوة بعد كده هنطلع نشوف الجزء اللي فوق السلم معمول كله رخام بنلاقي هنا, هنا غرفة ممكن تتعمل ليفينج بأمريكان كيتشن فوق غير المطبخ اللي تحت ودي المساحة بتاعتها مساحتها حلوة هنشوف بعد كده الجزء الباقي هنجيب لكم زاويه ليها نرجع نخش لطرق التوزيع دي غرفه وفيها الجزء ده بعد كده عندنا هنا الحمام. ده الحمام. ده الحمام. بعد كده عندنا هنا غرفة تنفع غرفة للمربية صغيرة. وبعد كده عندنا غرفة هنا تانية تمام وبعد كده بنخش للغرفة الماستر طبعا الفيلا الدوبلكس محتاجة حبة شغل بس المساحة كبيرة وسعرها مميز هتلاقوا السعر والتفاصيل كلها كاملة اسفل الفيديو مساحة الدوبليكس ميتين وستين متر صافي طبعا مساحة حلوة وميزة ان هي مسجلة وحصة في الأرض اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر نقدر نوصل اكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم تزوروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته